وواشا الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة باقشيش جايمير واليوم الدراري جبت لكم الطريقة والطريقة الوحيدة لفك الباند على الحسابات نعرف ان الكثير تبند في الآونة الاخيرة ببعض القليدشات او شيء كهذا وكأن هناك ناس تبندوا بدون اي سبب لهذا نحن سنستغل هذه الفرصة وهذا الخطأ اللي تقعه الشركة في تبييت الحسابات حيث نسمع أن الكثير تبند أو نسبة معينة تبندت في بعض في بعض, التحديد بعض التحديدات، اذا في التحديد الجديد سنسمع أن ناس تبندوا بدون أي سبب هو خطأ فقط من الشركة، ولهذا الشركة تحاول تسهيل هذه الأمور وتفك الباند على. أكثر من الحسابات المبندة بدون سبب او فقط شات. نعلم ان شات لا تبند ولكن الابلاغات يسببون في بلاك ليست وممكن بعد بلاك ليست ان تطيح في البان او لا هناك دخلوا ناس دخلوا بلاك ليست ولم يتبندوا وهناك ناس دخلوا في بلاك ليست وتبندوا ونسمع ايضا ان بعض اليوتوبرز تبندوا بدون سبب أو تبندوا لأنهم فعلوا شيء ولكن القليل منهم يسترجع الحساب تبعه لأنه صعب كثير تسترجع تسترجع حساب مبند ولهذا أسأ أوريكم الطريقه الوحيدة لترجع بها الحساب بهذا ونبدأ تابع معي من الأول إلى آخر لكي تفهم اول شي راح تدخل مرجع تدخل الى الحساب مبند تبعك تكتب ال id انا ساكتب id مبند لي من حساباتي ثم ثم ماذا ستفعل تدخل عليه فحص ثم تأخذ لقطة شاشة انا كنت اعلم اني لأنه لاني كنت في بلاك ليست كما تشوفون وانا تبنت في بلاك ليست ولذلك راح تأخذ صورة او لقطة شاشة لهذا البروفيل تبعك ثم اذا عندك اسم سال راح تعقل عليه اذا ما عندك راح تأخذ من هنا تدخل الى المتصفح ثم تكتب شوب دو جيم هكذا شوب دو جيم ثم تدخل الى الرابط الاول ثم الى free فاير تكتب ال id تبعك ثم رح يطلع لك هذا، ثم تنسخ هذا copy وتذهب تضعه في تضعه في مكان في الواتساب او في شيء بعدها ستذهب الى تكتب FFL سنتر ممكن تكتب او اكتب خدمه عملاء جارين راح تطلع لك خدمه عملاء جارين تضغط عليها تعمل ارسال طالب من هنا ثم راح تكتب البريد الالكتروني تبعك انا بيجا فعلت الطريقه راح اكتب فقط مثال لكم ثم تجي الموضوع راح تكتب تم تبني حسابي بالغرض ثم دي رقم المعرف تكتب رقم المعرف تبعك راح اكتب هي رقم ثم الدوله انا المغرب نتابع معي الطريقه كلها شبكة الاتصال بما تلعب تلعب بالواي فاي او كارد راح تكتب ثم معلومات الجهاز يعني نوع الجهاز ديالك شنو انا فيرسيون يعني الإصدار ديالو وحجم الرام حجم ذاكرة الهاتف المهم أنت اكتب نوع الجهاز فقط نسخة اللعبة راح تشوف إذا تلعب أنت بفري باير ماكس تضغط على فري باير ماكس تضغط تلعب بفري باير عادية تضغط فري باير عادية ثم اختار الفئة راح تبحث على حظر تعليق حساب هكذا. ستجدون دي الوصف ستجدون في الوصف تنسخ هذا الوصف اللي راح احطه لك بالوصف طريقه الحال باسمك انت باسم, بإسم, بإسم حسابك انت هكذا ثم هنا ستذهب تحط الصوره اللي اخدت لقطه شاشه من الحساب يعني صورة حساب المبنى ثم تعمل ارسال معلومات الجهاز نكتبو ايفون مكتبتهاش نكتبو ايفون باك ثم تعمل ارسال لك تم ارسال طلبك بنجاح بعد شوي راح يقولوا لك في جمع تبعك في البريد الإلكتروني أنه توصلنا بالرسالة. لهذا سأشرح لكم الآن كيف سيتم فتح الباب. نعلم أن بعد التحديث تقع الشركة في تقع الشركة في بعض المشاكل وبعض الجدسيات وبعض الأخطاء وبعض التغارات. لهذا لا بد أن تفعل هذه الطريقة قبل التحديث لأن بعد التحديث. ستقع الشركة في مشاكل، ثم تبني حسابات ثم تفك الباند عليهم وبنسبة 70%-80% سيتم فتح الباند هذه الطريقة قسم بالله مجربة وتم فتح بها حسابات لهذا حبيت اشارك, أشارك معكم هذه الطريقة تمنى ان يعجبكم الفيديو فلا تنسى لايك والشراك وتعليق حلو مثلك ثم نلتقي في فيديو جديد و جديد ان شاء الله ممكن راح احط لكم سكريبت لتشوت في الصدر بالوصف اذا ما لقيته فانتظر السكريبت الجديد و مع السلام